تری بال وہ رہے جو جیب بہ بہ مہرل میں رہا مال کی مثال مال پانی کی سی ہے کشتی کے لیے ضروری ہے مگر تب چلتی ہے اگر نیچے کے بجائے پانی کے اندر آ جائے تو یہی پانی کے ٹوکے یہاں سے معلوم ہو پانی के طرح ہے के के اگر اگر یہ تو کا کا اور سے دل اسی لیے تو وہ اور اگر دل میں ہو تو ہوئے